Det kan være snart ekstamen, det er snart påskeferie, det ska snart være en tur, og det er to elever som føler at de blir mobba. Det er en som mener han blir trakassert, og det er mange lærer som ikke vil samarbeide. Sånn er det å være skoleleder. Dette skal håndteres samtidig. Vi ska bare være i det. Og den følelsen av å måtte være i det, og måtte stå i det, den hjelper vi dem med. Når disse studentene våre møter hverandre i coaching-settingene og i basisgruppene, så, så opplever de at jeg er ikke spesiell. Min, min rolle er ikke vanskeligere enn andres. Vår skole er ikke noe vanskeligere enn andres. Dette skal jeg få til. Nå er du fem minutter til å presentere to lederutfordringer helst, og jo tydeligere det er, jo... Hvis du lurer på hvorfor du skal søke rektorutdanning av VEV Universitet i Oslo, så er det fordi vi som jobber, på rektrautdanninga, selv har vært skoleledere. Vi vet hvor skolen trykker. Vi vet att det tidvis er komplekst og krevende å være skoleleder. Du vill få møte de fremste forskerne på utanning og ledelse hos oss. Det vil du faktisk, og det er ikke tull heller.